كانوا قوما أقوى وأشد خلق الله فغرتهم قواهم وظنوا أنهم لا يقدر عليهم أحد هم قبيلة من العرب شيدوا المباني والقصور التي لا تزل إلى يومنا هذا إنهم قوم ثمود قوم النبي صالح ماذا فعل هؤلاء الجبارين؟ مع النبي الطيب نبي الله صالح تابعونا السلام عليكم وردت قصة النبي صالح عليه السلام في أكثر من سورة منها الحجر والأعراف والشعراء وهود وقصار من الصور وكانوا قوما ذات باس شديد وقوى عظيمه فسكنوا البيوت والقصور وقد انعم الله تعالى عليهم بنعمه المياه وهي في حد ذاتها نعمه كبيره واعطاهم الله تعالى نعما لا تعد ولا تحصى وقد سموا أصحاب الحجر لواديهم الذي سكنوا فيه وقيل أطلق عليهم ذلك الاسم بأنهم كانوا مهرة في تشكيل الحجارة وجعل من الحجارة الصماء بيوتا وقصورا فارعة بل وقد تفننوا في صناعة الأصنام وعبدوها من دون الله جل وعلا فقد أرسل الله تعالى إليهم نبيا من خير خلق الله وهو صالحا عليه السلام حتى يرشدهم إلى طريق الخير والفلاح وتعرف الآن مساكنهم بديار صالح وتقع غرب المدينة المنورة يقول الله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحيتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين، وقد اختر قوم النبي صالح بقوتهم وسطوتهم فقد زادهم الله تعالى بسطة في الخلق وبسطة في المال وبسطة في كل شيء فغرهم ذلك وكان النبي صالح عليه السلام قبل أن يرسل الله إليه بالرسالة كان مرجوا في قومه وكان رجلا له كلمة وله آراء ولكن كان يدعو قومه قبل الرسالة إلى الصلاح وبعد أن اصطفاه الله تغيرت اراء قومه فيه فقالوا عنه به جنة وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه أنه يدعي ويتأله عليهم ويتعاظم، وقال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أي شبه جميع الأنبياء في نبي الله صالح فكل الأنبياء قد نزلوا برسالة واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، لا ولد ولا مولود، ومع انهم كانوا يعلمون ان صالحا راجح العقل، ولكن انتابهم العنت، فقالوا عنه اثاما كثيره، وكانوا في شك مما يدعو نبي الله صالح مريب، وما استجاب من قوم صالح الا الضعفاء، كما كان قوم نوح عليه السلام، بل وأعلنوا ذلك في صراحة ووقاحة فأخذوا يثومون من آمن بالنبي صالح سوء العذاب وكانوا يدعونهم للكفر بالصالح ورب صالح ولكن ما زاد كل هؤلاء إلا إيمانا وتمسكا بدعوة النبي صالح ولكن صالح عليه السلام لم يئس وكان يدعو قومه يوما بعده فقال لهم نبي الله صالح تذكروا أن الله تعالى هو أشد منكم قوة وبأس وتذكروا قوم هود وما هم منكم ببعيد ولكن ما ذادهم هذا الكلام إلا كفرا وعناد وقالوا يا صالح إن كنت نبيا مرسلا فبرهن لنا على ذلك وأخرج لنا ناقه من هذه الصخرة فلما طلبوا ذلك ظنوا أن صالح لن يستطيع الإتيان بما يقولون ولكن لم يعلموا أن ذلك على الله يسير فأخبرهم صالحا عليه السلام أن يجتمعوا أمام صخرة كبيرة فأتى القوم كلهم ينتظرون المعجزة التي يأتي بها نبي الله صالح ولما دعا نبي الله صالح ربه ليخرج هذه الناقة حدثت المعجزة وكانت ناقة عظيمة لها شرب ولهم شرب وكانت تحمل في أعشائها مولودا بل وكان ذلك بناء على طلب قوم صالح وكان لبان هذه الناقة تكفي القبيلة كلها وكانت إذا شربت من نهر شربته كله فلما رأى قوم صالح ذلك آمنوا منهم من آمن وبقي أغلب القوم على الكفر والعناد ولكن استحوذ عليهم الشيطان فبدلا من أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا بصالح عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قبراء قوم صالح إلا للتفنن في معادات نبيه فقد تجمعوا على قتل تلك الناقة وإنهاء هذه المعجزة المشؤومة كما يقولون فاجتمعوا على قتل الناقة المباركة هي وصغيرها بعد أن وضعته وفكروا أن يمسوا الناقة بزوم وقد حذرهم النبي صالح من أن يفعلوا ذلك ولكن تملكهم الشيطان فما وجدوا في قومهم إلا رجل شقي يسمى القذار بن سالف، فكان رجلا طاغيا لا يعرف له أب، وكان اسم القذار بن سالف لأنه كان يمتلك بشرة شديدة السواد تميل إلى الذرقة، وكان ابن زنا لا يعرف له أب، وكان ذلك الرجل إذا تعاطى الخمر يفعل أي شيء يخطر بالبال وقال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونزر وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن القدار بن سالف كان أشقى الأولين وقال أنه كان يقود مجموعة من السفهاء المجرمين وبعد أن أجمعوا أمرهم عقروا الناقة وقالوا يا صالح ائتنا بما وعدتنا بل قاموا بتحدي نبي الله صالح وقد أعلنوا أن يتخلصوا من نبي الله صالح ومن آمن معه وقال الله تعالى عن قاتل الناقة إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعكروها فقال لهم نبي الله صالح أن يمكثوا في ديارهم ثلاثة أيام منتظرين العذاب وكان في ذلك مهلة من الله حتى يتوب منهم أحد ولكن لم يستجيبوا وأرادوا أن يروا العذاب الذي قد وعدهم به نبي الله صالح وعلوا على ذلك قد ترصدوا بنبي الله صالح وأرادوا قتله وقال الله تعالى قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وجاءت أيام العذاب وفي اليوم الأول كان وجه قوم سمود مع ثم في اليوم الثاني كانت وجوههم مسفره ثم في اليوم الثالث كانت وجوههم مسوده وكان في ذلك بيانا حتى يتوبوا الى الله ولكن تملكهم العنت والعناد واعلنوا بالخلاص من نبي الله صالح ولكن في اليوم الرابع رجت الارض من غضب الله وأخذتهم الرجفة. وقيل أن جبريل عليه السلام هو من صاح في السماء، فكانت الصيحة على قوم ثمود، فأصبحوا في ديارهم جاسمين. وترك الله تعالى في ديارهم آية إلى يومنا هذا. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار صالح. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم صالح وإلى الآن لا تذار مدائن صالح قائمة تشهد على عذاب الله إلى هنا انتهت الحلقة شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله في أمان الله ورعايته